sinä, Marja, vaikka ensimmäiseksi. Tää on stand-upia, ja... eli nouse ylös. Stand-up. Eikä mä nyt mitään tyrmäystippoja mun vaimulle antais. Vaan onkin. Onko nää tyypites valmistelu mitä ennen, kuin ne menee sinne lavalle? lapsi joita maailma hyysää ja joiden jutuille naurataan, että niille vaan tulisi paha mieli. Meidän nään kauniissa sielussa, ne palaa semmoinen, jota tarvitaan näille lavoille. Tämän vuoden voittaja pääsee esiintymään vähän isommille areenoille. Niin se on semmoinen Tampereen kädet show. Siellä on esimerkiksi toi Love Icelandin topi. tytöt varmaan tykkää. Joo. Välillä tuntuu, mitä sillä ei väliä, mitä tekee muuten. Kuka tarpeeksuseen tarpeeksi usein vaimo tai anot? Mikä se on se rooli? No mitä? Ai siellä naisten viha ja lavalla on sun rooli. Jep. Kaikkea. Mä haluaisin kuvaa tää juttu! Me voidaan tehdä mitä vaan! Me voidaan tehdä mitä vaan! Me voidaan tehdä mitä vaan! Oh. Jos sä vähänkään kuvittelit olevas jotain, niin Forossa vetää ja kyllä aika nopeasti takaisin maan pinnalle. Onko mitään niin säälittävää kuin 35-vuotias sinkkunainen, joka ei ole saavuttanut elämässään yhtään mitään? Riitapoikkia, osaa väliin. Game of motherfuckers.